Bé, les cercles de comparació intermunicipals eh, és una idea de gestió que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis, basada en el benchmarking, la idea de comparar per millorar a través d'un quadre de comandament que eh, ha sigut consensuat amb els municipis i es permet tindre dades de serveis municipals i comparar-se els municipis amb municipis semblants i prendre decisions en el que poden millorar. Jo penso que té una utilitat molt important per a la meva feina. Per una banda perquè em permet disposar de dades que al dia a dia no podria recollir-les i són molt útils a l'hora de presentar treballs, estadística, fer estadístiques i detectar oportunitats de, de millora i al mateix temps punts febles, però per una altra banda sempre quan em fan la valoració i que es pres la meva opinió Considero que el més important dels cercles és l'oportunitat de compartir experiències, de eh, conèixer que hi ha altres municipis que tenen el mateix, la mateixa problemàtica com l'ensolventat. Bueno, pues a mi la participació als cercles aporta moltíssim, el fet de poder, d'alguna manera, trobar-me amb els altres col·legues i tècnics, compartir experiències, compartir dades, poder d'alguna manera relativitzar, saber si el meu camí o el camí del meu servei és el correcte i compartir experiències i innovadores i que ens puguin, d'alguna manera, millorar la feina de cada dia.